sok Szeretettel üdvözöllek! Lukács Zoltán Gábor vagyok a Sorslevelektől. Szeretnék veled megosztani néhány olyan információt, amit Indiából kaptunk, és igen hasznos lehet a jelenlegi helyzetben. Mi a Sorslevelekkel foglalkozunk, ami egy olyan ősi, szakránis módszer, ahol India régi több ezer éves könyvtárait és az ott lévő írásokat elemezve igen pontos előrejelzést tudnak adni a jövőről. Ezt a fajta tudást hagyományosan életutakra, egyéni emberek sorsára szokták alkalmazni, de most, hogy egy az egész világot érintő krízis van, folyamatosan elemzik az ottani könyvtárokban azokat a leveleket, amik az emberiség sorsáról szólnak. Úgy látták az indiai felóvasóink a jelenlegi helyzetet és a jelenlegi energetikai együttállást összevetve, hogy április 21 ig lesz nehezebb, addig dől el valójában, hogy mennyire lesz tömeges, vagy éppen ellaposodó ez a görbe. Addig kell nagyon óvatosnak lennünk. Majd utána ez a sűrű energia még egészen május 29-ig tart. De ha a következő időszakban, április 21-ig jól viselkedünk, akkor utána május végéig jóval enyhébb szakasz lesz. És úgy látják, hogy várhatóan július harmadik hetének a végére fog majd teljesen elcsendesedni a vírus. Így hát azok a várakozások, amik néhány napos vagy hetes lecsengést vizionálnak, nem feltétlenül tűnnek most rálisnak, bár örülnénk, ha úgy lenne, de az a tapasztalatunk, hogy eddig egészen nagy pontossággal bejött minden, amit Indiából tanácsoltak, így mi is ehhez rendeztük be a mindennapi életünket. Mi egyébként a sorsleveleknél teljes mértékben átálltunk az online működésre, hívhatjuk Home nak hiszen Indiában a felolvasóink és a tolmácsaink is az otthonukból dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a felolvasások ugyanolyan tempóban tudnak tovább menni, nyugodtan tudunk dolgozni, így ha szeretnél mélyebb betekintést kapni a sorsodba, sok szeretettel várunk, a hagyományos úton működik minden. Az egyedüli különbség, hogy nem személyesen a központunkból, hanem egy Skype kapcsolat túl végéről a saját otthonodból kapod majd meg az információt. Ugye a mai gyors internetnek hála, most már Indiával is úgy össze tudunk kapcsolódni, hogyha több vonal van egyszerre egy hívásban, akkor sincsen gond. A mi világunkban ez talán nem nagy dolog, de India fejlettségét megnézve ez egy komoly eredmény, hiszen gondolj bele, most közel másfél milliárd ember van egyszerre otthon, hiszen Indiában teljes zárlat van, senki nem mehet sehova. Így egyszerre mindenki használja az internetet. Néha vannak is kisebb technikai problémák a felolvasásokban, de szerencsére mindenhova sikerült még időben több internetkapcsolatot szerveznünk, így a megfelelő technikai háttér az működik. Sokan kérdeztétek, hogy de mi ez? Mi ez? Hiszen... A sorsokkal foglalkozunk, és ennek látszania kellett volna. Ez egy nagyon jó kérdés, én is feltettem a könyvtárnak. Azt mondták, hogy egy olyan globális energia együttállás van, ami olyan 550-600 évente szokott visszatérni. Ennek vannak különböző asztrológiai okai is, illetve az emberiség döntései, a karmája, illetve az általunk teljesített sorsút is e felé mutat. Ezek a fajta. Nagy váltások negyedekre bontanak egy 2000 éves periódust. Gondolj bele, ismét 2000 után vagyunk, és ha belegondolsz, nem sok olyan civilizáció volt eddig, ami 2000 év után is tudott volna gördülékenyen tovább menni. Ez a periódus, az elmúlt 500 év most lezárul, és lényegében a mi saját belső hozzáállásunkon, és jó szándékunkon múlik, hogy merre megyünk tovább. Felfoghatjuk úgy is, mint egyfajta összegzés, vizsga vagy lecke, amikor elmélyülünk magunkban, néhány hétig vagy hónapig otthon vagyunk, elcsendesedünk, számot vetünk, megnézzük, hogy állunk a terveinkkel, vágyainkkal, álmainkkal, és igyekezzünk minél többet imádkozni. Megbocsátások, bocsánatkérések is abszolút a helyén valóak. A lényeg, hogy rendezzük sorainkat. És imádkozzunk azért, hogy minden normális menetrendben az eddiginél sokkal magasabb tudati és rezgés szinten haladjon tovább. Ez a legjobb, ami tehetünk, az otthon maradásban, ha igyekszünk megbékélni önmagunkkal, békét kötni a családunkkal, és magunk köré fogadni a szeretteinket úgy, hogy megértsük ők az életünk valódi részei, ők azok, akikkel szövetségben, összefogva, összhangban kellene vinnünk a mindennapjainkat. Ha visszagondolsz az elmúlt néhány évre, vagy évtizedre, láthatod, hogy folyamatos sohanásban vagyunk. Egyre nagyobb a pörgés. Pont ez az, ami a mostani együttállásokban kicsúcsosodik. Annyira felpörgött már a mosógép centrifugája a program végén, hogy innen már nem lehet tovább menni. És ha egy kicsit tágabban, egészen más szemszögből nézzük, Felfoghatjuk úgy is, hogy egy igen komoly energetikai váltás előtt vagyunk. Mondhatnám úgy is, hogy a szív és az érzelmek időszakából haladunk, a torok, a kommunikáció és az önkifejezés idejébe. Ezt különböző magyarázatok is vannak, Nem menjünk ebbe most bele, a lényeg, hogy nagyon sok minden máshogy lesz most már, mint ahogy eddig volt. Az elmúlt 15-20 évben, Számtalan új kommunikációs csatorna nyílt, megváltozott szinte minden. Emlékezz rá, volt, amikor nem volt Google, YouTube, Facebook, és a ma általunk használt okos eszközökből semmi sem volt még. Az élet mégis tudott működni. Mindezek az eszközök egy olyan eljövendő kor előfutárai, amik meg fogják határozni a következő 500 vagy éppen elkövetkező 2000 éves nagy periódust. Ez nem azt jelenti, hogy minden a technológiáról és az eszközökről fog szólni. Pont fordítva. Reményeink szerint, illetve az indiai guruk várakozása szerint, eljutunk majd arra a belső szellemi szintre, amikor már nem lesz szükségünk ilyen eszközökre. Ha megnézed, az elmúlt néhány évben egy igen komoly spirituális nyitást tapasztalhattunk. Itt Magyarországon nagyon markánsan megjelent, de sok más, kevésbé nyitott terület is elkezdett ébredezni. Meditációs központok, spirituális tázók, jóga központok, és nagyon sokan a saját otthonukban is egyre inkább a lélek útjával foglalkoznak. És idővel már akár remélhetőleg okoskötjükre se lesz szükség ahhoz, hogy ilyen hatékonyan tudjunk kommunikálni. Emeljük a rezgésünket, fejlődünk, önismereti, öntudati, önfejlesztő munkát végzünk, és ezzel az érzékelésünk is egyre nyitottabbá válik. A fő cél az lenne, hogy megértsük a saját életfeladatunkat, lássuk a sorsunkat, lássuk a karmánkat, és a mennyei energiákkal, vagy ha úgy tetszik az akasa könyvtárával, az emberiség végtelen, spirituális emlékezetével és tudatmezeivel kommunikálva, Megtudhassuk mi, mi vagyunk, mit képviselünk, miért jöttünk, és mi a dolgunk itt a Földön, és legyen elegendő tudati szintünk és energiánk ahhoz, hogy járjuk ezt az utat. Ez lenne a lényeg. Most még az összekapcsolódáshoz a messenger-t használjuk, és az internetet. Talán egyszer majd szellemi úton tudunk kommunikálni. És ez nem lesz új. Valószínűleg a régi korok emberei képesek voltak már erre. Az utazásról se feltétlenül van szükség járművekre, ugyanezt meditációban vagy álmainkban is megtehetjük. Ezekről majd későbbi videókban szeretnék mélyebben is beszélni, nagyon érdekes tanításokat kaptam Indiából, ehhez hasonló témákról. Nemrég jöttem haza újabb indiai utamról, ismét sok időt töltöttem az Akasa templomban, találkoztam az ottani szerzetesekkel, papokkal, sorsnövelek felolvasóival, tolmácsokkal, könyvtárosokkal, Számos olyan, olyan különleges energiájú emberrel és mesterrel volt alkalm ismét beszélgetni, akik és az ő családjuk évszázadok vagy évezredek óta foglalkoznak már a jövő, a sors és az életút kutatásával. Már hónapokkal ezelőtt is arról beszélgettünk velük, hogy mekkora összedőlés várható. És Már akkor azt a tanácsot adták, hogy ne menjünk tömegbe, és ma, amikor beszéltem velük, ismét ezt erősítették meg, hogy a maradj otthon tényleg a leges legfontosabb. Talán nem is értjük, hogy most mekkora jelentősége van. Maradj otthon te is, próbálj meg minél inkább elcsendesedni, imádkozz, meditálj, fogalmazd meg olyan egyszerű gondolatokat, amikor bocsánatot kérsz, megbocsátasz, segítséget és támogatást kérsz, minden olyan bűn, nehézség és elakadás, vagy akár rossz gondolat miatt, amiben részed volt és te magad is sugározd megbocsátást mindenkinek, aki valaha esetleg problémát, gondokat okozott neked, és gondolj szeretettel az emberiségre is. A másik, amit szintén tanácsoltak, hogy használjuk ki ezt az időt arra, hogy mindenfajta ítéletet, ítélkezést kitisztítsunk saját magunkból. Ne haragudjunk senkire, semmire, csak magunkban keressük a megoldást. Biológiai-fizikai síkon tudjuk, hogy az elzárkózás, a kutatók munkája számos külső eszköz van, ami segít abban, hogy ez a vírus letisztuljon. Mindehhez azonban saját magunknak belülről is fel kell készülni. Értsük meg, hogy a régi, rohanó, olykor felelőtlen, a felelősség elől és a konfliktusok elől elmenekülő életutak már nem tudnak működni innentől sokkal inkább befelé fordulva saját utunkat járva fogunk haladni. Ehhez kívánok neked sok sikert, jó sorsot, jó imákat és megkönnyebbülést, és bízom abban, hogy minél hamarabb ismét ott lehetünk a külvilágban, személyesen is találkozhatunk majd, és folyhat tovább az új világ egy sokkal jobb, újabb, frissebb mintázat mentén.